Так. не на Так, каже Сергій. Який з дружиною прийшов отримати допомогу для батьків. На сьогодні запланована роздача 120 пакунків. Попередньо люди реєструвалися, кожен отримав свій номер. Ми працюємо менше, ніж 30 хвилин. По розпису можна подивитись, ну по кількості ну, пайків Мабуть, більше 50 чи близько 50, тому що у нас пайков на 120 чоловік. У нас, крім тих, що тут лежать, ще трохи за шкафчиком. Вчора мені не містилися». В пакунках – базовий продуктовий набір – крупи, консерви, молоко тощо. «Ріс. 97, Чечевица. Макароны, заза, документы, сухой дрова. паштеты. Молоко. Детская пере. Отримати гуманітарний пайок та необхідну їжу – засоби гігієни для онука прийшла Вікторія. «Далі сьогодні панкерси, далі норафен, жаропоніжаючі, далі фруктові пюрешки, далі засоби гігієни для мами, так сказати, і пюрешки ще м'ясні». Волонтери намагаються розділяти людей так, щоб не було скупчень. Штаб працює сім днів на тиждень. Пайки отримують люди віком 70+, або інваліди першої та другої групи, або сім'ї, де є діти з інвалідністю. Видача розпочинається після реєстрації певної кількості отримувачів. Це залежить від наявності необхідних продуктів. Їх постачають також волонтери з різних областей країни, інколи з-за кордону. Продуктовий набір видається лише по номеру реєстрації. Зазвичай під час реєстрації волонтери приклеюють стрічку з цифрами на внутрішню сторону обкладинки паспорта або пенсійного посвідчення. Скорочують час видачі, говорять в штабі. Грація, грація, грація. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному.